почав будувати він канали е, природньої вентиляції але помолився з перерізом за розрахунком 14 на 14 а у мене 14 на 27 варіанти зменшити шахту тоді шахта буде непрямокутно зменшити канал або залишити як є буде холодно ну е, дивиться е, сказати що, що це дуже так страшне я не можу сказати тому що е, в ДБН сказано чітко не можна заужати природ... канали природної вентиляції. Тобто заужати не можна. Але, Але вхід ви можете зауж... зробити менше. Тобто, дивиться, е є такий е підхід, що для того, щоб була краща природна вентиляція, при самому завершенні вент каналів їх збільшують в розмірах тобто за що цього зменшується тиск локально і це полипшує природню вентиляцію от такий от фізичний є прикол так скажемо тобто коли ми дивимося на якусь там трубу вона має ось такий от розріз ось Тобто, коли ми збільшимо вихідне, вихідний переріз нашої шахти, то в цьому місці зменшується тиск і за що цього покращується тяга. Зрозуміло? Тому в ДБН сказано чітко, не можна робити ось так. Зрозуміло? Але ж ви можете зробити, залишити канал як є, але отвір зробити менше. Все це не порушує норматив і воно буде працювати тому що воно буде нормально відводити нагадаю що в ДБНах частіше нормується мінімальний переріз тобто більше будь ласка менше ні просто чим більше там більше треба цегли там да а коли ви раціонально робите то ви економите ну у вас зроблено вже більше ну то залишайте як є але ось, ось цей отвір можете зробити менше ще наприклад от в мене виникла така ситуація що взимку тяга вона краще за що того що більше дельта температур а в, а в навесну восени вона гірше так ось, наприклад, для того, щоб взимку зменшити енерговитрати, я зробив, ну, сам правда, я зробив, але є такі решітки, знаєте, котрі продаються, отут решітка, а ось тут круглий отвір для того, щоб можна було підключити витяжку там, з кухні чи щось, то я зробив собі от дві такі системи, тобто я купив, а от на місце круглого отвору я поставив анімостат. Тобто це рішітка, яка регулюється. Тобто її можна відкручувати, відкрити або закрутити і прикрити. І ось виходить так, що, наприклад, в восенні чи весною я відкриваю Воно в мене приоткрите, а на я її закр... закриваю. І в мене залишається оцей менший переріз, який теж справляється з поставленою задачею. Перекривати повністю не можна, тому що в мене є камін, і воно повинно працювати. Тобто повністю закрити отвір я не можу. Але от таким вот чином я регулюю січень, через котре йде повітря. Йдемо далі. Ставимо лайки, хлопці, дівчата, не забуваємо, тому що лайк, ваш комент після вебінару, вони допомагають просуватися цьому каналу і щоб більше українців про нього дізнавалися. Пам'ятайте, що канал дуже молодий, йому всього на всього другий тиждень, тому ваша підтримка вона зайвою не буде. Також я нагадую, що ми з вами сьогодні підтримуємо проєкт Романа Папчинського по Бандеро Мобілю розуміло це дуже важливо пам'ятайте про це тим паче на фоні гарних новин сьогоднішніх